Já vím, že je tam nějaký kapr, toto salát, ale jako jinak vůbec ne. Jinak... 24. A slavíme u nás doma hned od rána s maminkou, děláme, připravujeme cukrový, krájíme ovoce. Bramborový salát většinou připravíme už den předem, jo. aby se krásně rozležel. Ale smažíme řízky, děláme k obědu, děláme zelovku a k večeři děláme na půl kapra, ale většina, já třeba zrovna kapra <laughs> nemám úplně ráda, takže ještě Maminka dělá klasicky nějaký filé a bromborový salát. Češi slaví Vánoce, takže dopoledne 24. prosince se zdobí stromek a večer je večerní večeře, což je většinou nějaká ryba a potom si jdou, tedy Češi, rozbalit dárky od ježíška. My to rozhodně nepřeháníme. Prostě e, sníme tu večerní večeři a rozbalíme si dárky. V Vánoce většinou se napeče cukrový, ozdobí se stromeček, my třeba chodíme s rodinou do kostela, pak se všichni sejdeme u večeře na štědrý den, sníme kapra a brambrovej salát. Potom jdeme rozbalovat dárky a všichni koukáme na popelku. To je taková tradiční česká pohádka.